طبّي الميدان يا مال عروسه والعبي. طبّي الميدان يا مال عروسه والعبي. وافرحي يا ام محمد وغني وافرضي بين نظرة الحبايب واقربك بعد يا حضور الحفلة سموا وصلوا على النبي الله لما خالد عساها في سعد، وادعوا الله لما خالد عساها في سعد، يا ام محمد وانت من الناس لشيخ معرضي بنت قوم للعدا دايما سموكم بنت عتبه الفخر والنعم به من شيخ اللي لهم فاسة ما نجم صعد يام محمد يلي زينك ما زين الضبي شيخة الخفرات ما ظنيت مثلك أحد شيخة الخفرات ما ظنيت مثلك أحد يا أصيله وش كثرها وصفك وحسبي هيبه وحش من ذراباه وطيبك البرد بنت قر من كل مجدن بفعله يكتبي واخت من قدس رايا بحزة يا شبه الكوكبي افرحي والله يهنيك في ليل سعد يا الأمير اللي جمالك سبل سب سبي لا حضرت من حلاتك يقوم اللي قعد مبهله ومدلله وللصداره صدرتك زينك الطغي يخلي العواذل في كمل زينك الطغي يخلي العوادل في كمل بخت من صبتي نصيبه وبدنياه الحبي يا 为谁喊你<音樂>